لا جال القصايد لازم انزاني بدع قاع استديوهات مسخر صعيبه من فضل عالي, عالي الشاني وبنت الرجال اللي مواقيفهم تنشاف شريكة حياتي وصفها بالشعر زاني لا جال قصايد لازم حياتي وصفها في الشعر زاني ام محمد اللي من خذا مثلها ما اخاف عقيده وتخشى الرب في كل الاحيان بعد الماجستير اللي خذتها هجوزي طاف على غابه الاشعار وجزله قفاز صوتك <تصفيق> يا علي داعيتك والله للسراخ كريمه محتاش ما هو ذاع باني نقيا تقيا وافي ما عليها خلف لها اسلوبه الموتر والجاذب للعياني وتعليمها عالي ومجهودها ينشاف جهود تخص الدين وتخص ورعاية وفية فيها ومحبوب عيد <تصفيق> الزفات والشيلات